انا ملي كنت صغير كابر مغربي خويا اللي ما نستأكرش هذه السواله ولا دي البلاد يا خويا <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني ما عنديش تخلف ولا شي حاجه اللي غير لي... كان شي واحد شي فوي ما كانو دالوا دي بارازيت وخليها على الله باللي راه مدالوا لي بحال راه كامل نديح و و و, و... وسمح لي يا أخوي كان كان بعد شيء أسئلة لي يعني الواحد كان الاحترام وكاين كان فهمت اللقاء إشي عندي اللقاء كان أحب ما أحبه كان كل الشعب المغربي فهمت أنا شو أقصد نسيت نايف خو بري عندي الناس يعني الحب اللي عندي ليه يعني ماشي غير خالد راح راح الشعب راي عمري عمري ولا شو بعدي مالك بحب هذا نقولك بحب هذا فهمت يعني ####غير_واضح الشعب يعني# يعني بالنسبة لي أنايا معندي# حاجه القلب <مشعب> ريح... <مشعب>